Коли почалася повномасштабна війна, Любов виїхала з Києва разом з родиною. Жінка каже, спочатку жили в гуртожитках, а потім почали шукати квартиру. Їм дали номер до Наталії. Жінка запропонувала квартиру на Коновальце та просила передоплату. За добу проживання хотіла 2500 гривень. Переселенці домовилися, що частину грошей дадуть одразу, а частину перерахують на картку після того, як їм покажуть документи та дадуть квитанцію. Я в неї виключила паспорт, а, того, що я не знала, чи це її квартира, чи це не її квартира. Договору ніякого немає, нічого немає. Ну, тобто таке. <кій> Було страшно, що прийде на наступний день якась інша людина і скаже, що ви робите в моїй квартирі вирішувала воранду квартиру Наталія. Жінка каже, житло не в її власності. Вона винайняла його на початку повномасштабної війни за 4 тисячі гривень за місяць і вирішила здавати вимушеним переселенцям по-дубово. Поліцейські затримали жінку. Я е, на початку війни, в кінці лютого, здала людям квартиру е, по 2,5 тисячі гривень за в чому Розкаююся а вот, і домовляюся людям повернути частково кошти. Супник начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський каже, невмотивованим підняттям цін на житло для переселенців займаються правоохоронці. До комісії входять поліцейські, представники податкової та міської ради. Хочу зазначити, що представник поліції і надалі будуть проводитися постійно такі моніторинги ситуації в місті по підняттю плати невмотивованої за житло. Людей, які здаватимуть житло за завищеними цінами під час воєнного стану, притягуватимуть до відповідальності, каже Сергій Вишовський.